Da jeg har jeg fått med meg professor i pedagogik Helge Strømstø på Institutt for Pedagogikk på UiO. Og Helge, hva betyr self explanation? Det betyr rett og slett at når man arbeider med et stoff som man skal lære sig. så om man støtter på ting som man er usikker på, så prøver man å forklare for seg selv vad man er usikker på eller hvordan man kan forstå dette. Og da er betydningen av det er at man verbaliserer, altså at man, man trenger ikke si det høyt, man kan bare si det in i sig men at man er tydelig, eksplisitt eh, i forhold til å prøve å det til sig seg, for da blir det mer åpenbart for en, hva man forstår og hva man ikke forstår. Eh, mens eh, det som vi ofte gjør ellers, det er at eh, vi... Eh, gjenkjenner et eller annet og tror at vi forstår det sånn noenlunde eh, uten å bruke noe tid på å gjennomgå hva er det vi forstår og hva er det vi ikke forstår. Så det er spesielt i forhold til sånne temaer som vi er litt usikre på. Eh, Eventuelt ting som eh, vi er litt mer usikre på eh, også. men det som vi føler oss sikre på at vi forstår eh, da trenger vi ikke nødvendigvis begynne med den type øvelser. Selv om, om noen, noen ganger vil vi har ganske stort utbytte av det også. Så det er selvfølgelig læringsprosessen. Men så kommer det naturligvis også till et trinn att at man for eksempel har lest noe eller vært i en undervisningstime eller en forelesning. Da kan man også gå løs på en type self explanation.